Knud Brex var en studerende, som levede studielivet lidt farligere end de fleste. Først udfordrede han det på toppen af aflagen, senere blev det langt mere alvorligt, som eftersøgt af Gestapo. Knud brex blev student i Fredericia i 1940 og begyndte samme år at læse økonomi på Aarhus Universitet. Han flyttede blandt de første ind i de nye parkkollegier, og da et ugeblad kom forbi, mødte fotografen en yderst veloplagt Knud Brex. Grundlæggende var han i studerende fyldt med vågemod. Her fortæller han om en af studielivets udskarelser, som kunne være endt helt galt. Nu jeg rent også en gang, hvor vi også havde sørget for meget. Det var da den nye hovedbygning var under opførelse. Der var stået, og så skelettet og aflagen, der og var det her lange spære, der går op for oven, inden taget går ud. Og der, jeg synes vi, det var sjovt at komme derop her midt om natten og se hvordan. Byen så ud deropfra, og så balancerer vi ud på den der lang, Det er 20-25 meter op, eller hvor højt, Lægger vi bare tre eller fire, og vi er bare fandme fulde. Ja, det er sålde, at vi er Alvoren ramte Danmark under Brixes studietid. Og han var i vinteren 1942-43 med til at danne en modstandsgruppe under Frit Danmark, og spillede en ledende rolle i modstandsbevægelsen. Knud Brix var redaktør af Illegale Blade, deltog i våbenmodtagelser og varetog arbejdet som frit Danmarks rejsesekretær. Efter befrielsen vendte Knud Brix tilbage til Aarhus fra København, hvor han havde skjult sig for Gestapo. Sammen med en studiekammerat skrev han sin afsluttende opgave, baseret på en statistisk undersøgelse af det såkaldte Borgrop Kartotek over de danske nazister. Knud Brix fik en mere end 5 og 10 år lang karriere, først som direktør og senere bestyrelsesformand hos Palsgaard Virksomhederne, som under ham voksede sig til en stor international virksomhed. Knud Brix døde i 2015, 93 år gammel. Har du gode minder fra din tid på AU? Del dine billeder med os på Facebook eller Instagram.